رساله فكر حبايب اللي حكيني يوم جيكون من حابه افرجيكوا رسوماتي عشان تقولوا لي اذا حلوين ولا لا عشان اعلمكم رسمه بده لي عشان اعلمكم رسمه بالتعليقات هون عندي رسمه ارنب هون عندي رسمه تبع مينتوس هي حبيت مينتوس نازلة بايد الولد هون عندي رسمه جيتي كلمه جيتي ملونه بالاصفر والبنفسجي هون عندي انا علبه تلوين هاي العلبه وهي فرشاه هون هون عندي رسمة هي إسمه القلعة والسفينة رايحة للقلعة، والسمك قشرة السمك الحوت نزل الأرض وهي السمكة نايطة، هون عندي رسمة كوكب الأرض، وهون عندي رسمة يا حارس المرور، هذا الضوء الأحمر وقف، وهذا عشان إنه يبطئ، وهذا عشان يمشي، وعامل هيك إنه وقف دور هون عندي أنا رسمة عصافير حلوين واقفين على غصن الشجرة، وهون عندي لعبة أمنجاز اسمه باللون الأحمر، هون عندي صورة دبدوب، وهون عندي رسمة بابا نويل، هون عندي اسمه زرافتين، الزرافة زرافة الأم، الزرافة. البنت الزرافة البنت الصغيره هو عندي زرعة صبار عبد غني زبارة زرعة، هو عنا اسمه مصاصة على شكل اسمه بطيخة، هون عندي شباب. صورت سماش باب هو عندي صورت بارودة وهيك اسمه بخلص رسوماتي اذا حبيتوا هون كتبولي اي رسمة اعجبتكم اكتر ورسم رسمة بتحبون إنه اعلمكم رسمة باي